Це Суспільне. Поряд зі мною Андрій Бельзецький, командир батареї 72-ї окремої механізованої бригади. Розкажи, будь ласка, це перший твій візит додому за рік війни? Чи була можливість все-таки приїхати? Була ще одна можливість. Це близько ну, півроку часу. Я десь е осени приїжджав. На декілька днів також мене відпускали. Ну, це був такий досить короткий термін, що я перебував, і це перший з цього часу від повномасштабного вторгнення. За цей такий короткий час, ці декілька днів, а вдається трохи відновити сили і якось трошки відпочити? Вдається відпочити, але це е, трошки важко, тому що дуже багато є людей, з якими я би хотів зустрітися, яких я довго не бачив і які зі мною хотіли би побачитися, поговорити. Е, і тому це кожен мій приїзд додому, це виглядає е, така в таких постійних перебіжках, від, від одного дому до одних друзів, до інших знайомих. Ну і так виходить, що вдома деколи навіть і не, немає такої можливості довго побути з власними рідними. Тобі було 13-14 років приблизно, коли почалася війна на Сході, правильно? Те, що так. ти саме тоді вибрав шлях бути військовим, пов'язано з війною чи просто випадковість? Перші такі мої думки пов'язати Пов'язати своє життя з військовою справою утворилися на фоні Євромайдану, тому що там я вперше побачив, ну це по телевізору, відбувалося, як наші люди хочуть якогось, якогось змін. І на той час я був ще малий, я не міг сам туди поїхати, і тому мені хотілося також ну, зробити якийсь свій такий внесок. Але я вирішив зробити внесок, сказати так на майбутнє і вирішив своє життя поєднати з цією військовою справою, щоб в подальшому я міг безпосередньо брати участь у формуванні нашої цієї держави. Коли я вже вирішив саме поступати, почалася антитерористична операція на сході нашої країни. Я знаю, що за півроку до початку повномасштабної війни ти офіційно почав працювати в зоні ООС. Ці перші дні війни, де ти був, а, в якому звані ти тоді а, вступив у війну, скажімо так, чи приймав ворога? Як це було? З перших днів повноштабного вторгнення я і ну, мій підрозділ, моя бригада, вже знаходилася на Київщині. Був командиром зводу у звані лейтенант. Мав свої декілька одиниць техніки і своїх людей, з якими я безпосередньо працював. Хочеться пояснити нашим глядачам про те, що ти є саме представником артилерії. І тоді, в перші дні війни, також дуже важлива була робота саме артилерії довкола Києва. Тоді ж був план за три дні взяти Київ, правильно? Тобто найважливіші, я так розумію, сили тоді були зосереджені довкола Києва. Завжди було таке, що артилерія – це основний спосіб завдання якогось втрат і ураження противника. Коли противник підходив до Києва, артилерія відігривала ну, ключову, одна, одну з ключових Роли, якісь мобільні групи могли стримувати противника, бо для артилерії важливо трішки, щоб противник не рухався, і тоді можна йому завдати максимальний якихось втрат. Які у вас тоді були завдання? Основні наші завдання тоді були це стримання цих колон, які висувалися до Києва, максимально їх швидко зустріти ще раніше, до того як вони зможуть уже щось нам зробити. Які в тебе були тоді відчуття в ці дні? Ми це за цим всім спостерігали, з новин, з телеграму, з фотографій. Зовсім інша була ситуація, коли ти сам є частиною цієї війни і намагаєшся стримати там ворога. В Академії у мене було досить багато практики, теорії. Я це все розумів, я це все знав. Але відчути це все в, в, в реальній такій обстановці у мене не було ще можливості. Коли все почалося 24 лютого, я, ну деякий час навіть важко було собі повірити, що ти дійсно це вже все виконуєш і це все робиш. Ті хлопці, які вже прийшли, великий, велика їм подяка, тому що це вже були навчені е, люди, навчені хлопці, з якими було досить ну, просто і легко працювати. Результат вашої роботи – це в першу чергу результат командної роботи, правильно? Є якесь конкретне ураження чи день, коли ви так спрацювали, що ти досі пишаєшся своєю командою? Дуже було приємно, коли ну, старші командири, з якими ми працювали, э, скидають потім мені результати нашої роботи. Тому що ну, принцип роботи артилерії такий, що ти не можеш бачити безпосередньо якісь результати і наслідки своєї роботи. Ти працював, стріляв, а потім в кінці дня тобі скидають якесь відео цієї підбитої техніки чи самого моменту влучання. Я показував ці відео хлопцям, і це ну, дуже піднімало наш такий бойовий, бойовий дух. В квітні 2022 року президент України нагородив е, ТБ нагородою «За мужність третього ступеня». В червні – відзнакою Міністерства оборони вогнепальної зброї, а в липні – позачергове звання старший лейтенант. Я не так багато знаю військових, які у 22 роки отримують такі значні нагороди. Чи можеш ти розказати, за які бої це, чи досягнення військові і чи це й особисто твої чи твої команди? Всі мої нагороди, я все завдячую це тим людям, з якими я працював. І ті хлопці також нагороджені, вони також були представлені до державних нагород. Усі в той час працювали і дуже важко і дуже багато працювали, і кожна людина заслужила на це. Ти на, особисто не міг отримати ці нагороди, так? Ти Я її отримав набагато пізніше, напевно, близько десь за за півроку після того. І це завдяки я своїй сестрі дізнався, бо, тому, що вона тому, що вона знайшла цю інформацію десь в інтернеті. Я навіть не знав, якщо чесно. Тобто, це переважно відзнаки за Київщину? Чи це вже ти вже на Харківщині був тоді? Ні, це було саме за Київщину. Ми не дарма записуємо саме тут сьогодні інтерв'ю, оскільки тут відбулося нагородження новоствореною відзнакою імені Йосифа Сліпого, Великого Бажайте. Вона називається, і саме ти є одним із перших а кому вручили цю нагороду, тобто вручили не тобі, оскільки ти був на порадові, сестрі і мамі. Він навіть зізнавався, казав, що не відчуває себе аж настільки там, достойним цієї відзнаки, але емоції переповнюють. Беручи за всеред життя патріарха Йосифа Сліпого, я буду старатися з гідністю пройти цей шлях, тому що в кінці цієї дороги нас неодмінно чекає перемога. Але коли ти дізнався, це для тебе було неочікувано? До мене подзвонили, і сказали мені, що от тебе удостоєно такої, такої відзнаки, такої нагороди. Ну, я здивувався трошки, бо я знаю, що багато є і односельчанів моїх, і знайомих, які також ну, однозначно заслуговують такої нагороди. Ну, але, як мені сказали, що я перший буду, для мене це дуже стало такою ну, приємною, приємною звісткою. Після Київщини е, вас... Дислокували, чи як правильно сказати? Перемістили? Так, можна сказати, що перемістили. Була потреба на Харківщині, ми, ми були там. Що таке артилерійська дуель? Як часто ти був свідком того, чи доводилось тобі потрапляти в артилерійську дуель? Так, були у нас такі випадки. Довго ми бували, ганялися за цією артилерією. Це важко зловити і е, часто потрібно під'їжджати досить близько, щоб ми змогли дістати по тій артилерії, яка працює по нас. Артилерія робить не тільки велику шкоду для нас особисто, а в першу чергу для, для нашої піхоти, для наших людей, які стоять на передньому краї і тримають цю оборону. І коли відбувається Штурмові дії і великі оці контрнаступи, які ми могли вже бачити, саме в цей момент наша піхота велику роль відіграє. Тому що основні, основні всі задачі покладаються саме на них. Якось підраховуєте кількість вражених цілей, успішне попадання? Колись підраховували, але вже стільки часу пройшло, що я, напевно, вже збився з рахунку. Коли перестали рахувати? Ну, це вже коли я перемістився на Донецьку область. То я вже я вже перестав там рахувати там, техніку чи якийсь особовий склад, який, який був знищений. Успішність враження цілі залежить дуже в сильній мірі від роботи розвідників або БПЛА. Так? Тобто саме вони дають можливість точно попадати, так? Ну, попасти з першого е, снаряду в ціль це ну, дійсно такий випадок один на 100 пострілів, напевно. Ну, це досить така велика рідкість. Е, для того є у нас безпілотники або якісь безпілотні літальні апарати, які бачать, е, куди ми стріляємо, бачимо, бачимо е, ціль, і вже можемо тоді безпосередньо е, навести якісь вести коректури і попасти вже як в люк. Чи ви відчули суттєве покращення роботи саме в українській частині військових, коли вже ми отримали західні зразки зброї, коли ми отримали можливість воювати трошки інакше? Постійно бачу її роботу, наших хлопців, і бачу дійсні результати, коли фактично з декількох снарядів ми вже потрапляємо, попадаємо у ціль, і це психологічно впливає на противника, тому що він розуміє, що от його артилерія може е, випустити 20 снарядів і з 20-го попасти тільки туди, куди їм потрібно. А нам на це потрібно там, 5 або 4 снаряди. Для тебе особисто найважче, коли важко фізично, чи коли важко психологічно? Тому що втрати, це звичайно, е, це великий біль, який важко описати. До фізичного виснаження завжди можна ну, привикнути. А от до... До втрати, до втрати близької людини, з якою ти е, довгий час уже працював, і бувало таке, що ми там. спали під одною цією гарматою, ховалися чи під одним в одній посадці, е, там, їли з однієї цієї консервної е, бляшанки, і потім в один якийсь момент втратити цю людину, важко, е, важко це, забути такі моменти. Хто допомагає пережити оцю біль втрати в такі моменти? Чи це капелан, чи є, можливо, психолог, чи робота волонтерів, чи допомога стилу, підтримка рідних, близьких? Найбільше – це допомога рідних, близьких і однозначно капеланів. Приїжджали до нас і на Великодень. Це дуже такий пам'ятний день. Тому що ми були в... Минулого року, в 22 Так, годин. минулого року. Ми були просто в відкритому полі. Досить близько до, до лінії зіткнення, якраз велися такі активні бойові дії. І ці е, священники, не боячись нічого, приїхали туди е, до мене, до, до всіх моїх хлопців, е, змогли і посповідати усіх бажаючих, привезли нам е, Паски. Я завжди на останок запитую, які плани на після перемоги, що взагалі зараз є в голові, які ідеї. Після закінчення війни. Немає в мене таких планів просто піти звільнитися чи кудись піти працювати на іншу професію. Тому що я знаю, що саме для цього я вчився і саме хочу з цим пов'язати своє життя. Можливо, коли закінчиться ця вся війна, буде якийсь час, щоб відпочити. І просто хочеться побути якийсь певний час в спокої, в тишині зі своїми близькими, рідними. Бо за весь цей час дуже, дуже мало часу, я можу бути саме з ними. Нагадаю, ми сьогодні спілкувалися з Андрієм Балізайським, старшим командиром батареї 72-ї окремої механізованої бригади. Дякую вам за те, що долучилися до розмови.